ما هي أوقات زيارة القبور وما هو الدعاء الذي يدعى للميت في المقبرة وما حكم زيارة أيام الأعياد؟ القبور تزن زيارتها وليس لها حد معدود، لا في الليل ولا في النهار. النبي صلى الله عليه وسلم زار عليها وزارها نهار على وليس لها وقت محدود زيارة زيارتها متى تيسر العام زيارتها. زياره لها يوم محدود لا دموعها ولا غيرها. متى تيسر الزيارة وفرغ في زيارة او توفره الله للزياره في اي وقت في يوم العيد او في يوم الجمعه او في السبت او في الليل او في النهار اما إذا يحصل لها وقت يوم العيد راتبا او يوم الجمعه راتبا هذا لا اصل لكن يزورها ما تتأسف يتذكر فيها والموت ويسعد في النبي عليه الصلاه والسلام قال الأمور القبور لك ذكركم الاكبر وكان يعلم اصحابه فيقول عليه الصلاه والسلام لهم اذا زوروا قولوا السلام عليكم اهل الديار من ربي مسلمين فإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستخلفين منا ومستأخرين نسأل الله ذلكم العافية فكان يزور بقيه صلى الله عليه وسلم ورسوله السلام عليكم دار قوميين فإن إن شاء الله بكم لاحقون فلا مؤجلون اللهم غنى عن بقية غرقا هذه زيارة عليه الصلاة والسلام والمقصود منها مثل الآخرة مثل الموت والإحسان لموتى والدعاء لهم والترحم عليهم هذا المقصود حتى يستعدنا للآخرة وحتى يستعدنا للموت قبل في بعض البلاد يزورونها ليله العيد اذا اعلن فجاه في رمضان ليله العيد او صباح العيد زياره جماعيه. لا نعلم هذا اصلا، هذا هل... بدعه. هذا لا هذا هذا اصلا، ليله العيد او غيرها هل... جماعيه يقصدونها؟ لا اصلا ولا ينبغي. لا لا هذا يعتبرونها بدعه اذا ارادوا انها خاصه، وانها قربه، وهذا ظاهر عمله. طيب يا شيخ والميت اذا وضع على عربه مدفع، هل هذا جائز؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ في بعض الدول الاسلاميه يوضعون هو يوضعون الجنازات يوضعوا على عربه مدفع يدقون المزيكا ويحملون المعدة لا لا اما هو بالسيارة السياره على حتى لا يتعب لا ما يحملوه فوق عربه مدفع اصلا ما لهاش وسته اذا كان مع المزيكا صار بعد ايوه وسته خيول سود بعد يشترط فيها لا لا لا لا <تصفيق> <تصفيق>